Зараз, зараз, отак я працюю, А що, отак я труджуся. Та пенсія, що в мене є, копійчана, це копійки. Приходиться, отак їздить. О, на городі, городі гребтися, і повозка в мене. Ще буває повозку, так, оце так сідаю і їду. Їду потихеньку. Рада до вас. 24-го, де в обід, ми малого в 12 ложимо спати, може, пів 12-го, начало першого, таке час. Ми його положили з сусідкою Святою, з його мамою і пішли. Ми кажемо, треба прибирати у саду, вигрібати бур'ян. Я пішла собі на город, вона собі каже, не переживай, я буду за малим дивитися. Ну, Дивиться, я знаю, вона отвіт дівчинка, той пішли. Тоді їй щось гуде, летить, дивлюсь, думає я впала там. Ну, сказали, пан Переляка впала, а тоді йдуш, Переляка, йду сюди, і не дивлюсь на хату. Дивлюсь, люди тут пособиралися, дивлюсь на людей, а люди, отож ось кажу, там, ну, кажу, страшне летіло, а вони, дивись на свою хату, я як подивилась, а хата розвалена, я все, а тоді кричу, де малий, малий, а він сидить у них на руках, плаче, все, і пеляки. У цих щебьонків оцей, на нього він спав. Добре, що я в коляску положила, а не в кроватку. Я б в кроватці, в кроватці там потолок упав, блин з кроватки зробився. Ось таке, таке вийшлося. Год і сім місяців дитині, дитина ще мала, ще трусилася, отак трусилася, на як трусилася. А зараз воно в невістки в велі там. Моєї. А я ж тут, це, я приїхала сюди вигрібати, у мене город, садить. Приїхала хазяйство подивитися, у мене тут качки-курі. Приїжджай сюди, оце великом діду, сюди, тут, мені накладно звісно, їздити, дорога мені важко. Так по двору я тут а як іти далеченько, розстояння, вже накладно. Отак так їжу, по дрова, по Посадки сухі собирають. Двоє коз, троє козенят. Ще одна вилупила, а ще одна буде вилуплювати. Так що молочко треба. Ми ж не знаємо, скільки то вирішили тоді пообідати. Моя ж матір пішла додому, я ж говорю, давайте, давайте пообідаємо, розігрів їсти, тільки положив усе на стіл, а воно, оце ж хлопок, бомба, оця, ракета, що воно там упало, як бахнуло, стекла повилітали, стало страшно. Ну, Добре, що воно якраз буде. за шофенерами, за етими стояли, стекла мімо, все пролетіло. Ну, бахнуло, так бахнуло. Мати каже: ой, там же ж малий каже в хаті, біжи, бистро, биле до тять валі. Подивися, я зайшов, ото гукаю його. Де ти, там ета? А він спить в колясці, він навіть не проснувся. Він да. спав? Я спав. Я отак от одіяльце взяв, то струсив ту штукатурку з нього, підняв на руку, він проснувся, глянув, тож навірно, все, почав плакати. Я його автоматич як совітував, то пригорнув до себе. Він трошки успокоївся. Опять так же, стільки, тільки ну, дав комусь другому, знову почав плавати. Він вже до чужих, але поки привик не вийшли. Він чужих привик, боїться. Зкрупно ну, повезло. Mm. повезло що... Крупно повезло. Це, це веранда, це крильцо, покисилося. Це трохи брат тут розгріб. Брат тут порозгрібав. На оце диван і коляска отут стояла. Він бачите, прогнувся потолок, як він не впав. А ось дивіться, де він, його кроватка, де він раніше спав. Гостечки, да. Ось що, його кроватка. Де він раніше спав. Він танк, я ще й прим... диван розчавучило. І оце він тут спав раніше. А як війна почалася, я встала в коляски. І коло себе лежу в коляски, думаю, що рядом. Буду, думаю, винить себе. Що я коло себе не положила. Ти... Та балки, там балки сильні. Воно видно, балки сині. Так, балки, сильні. Бал, да, балки а доски. Вон, а воно там балка впала у те, що воно врубилося, ту балку. Їду ховозкою, ще буває воду Скажіть, як вам такі освобождення? Що ви думаєте про таке? Освобождение. Да, та про такое освобождение. Хай бы их так освобождали, как они нас освобождали. Хай бы их їх освобождали, их детей. Вот так. Я им плохо не хочу желать. Ну, клясти не ну, Я очень недовольна на такое освобождение. Дуже. Ой, Господи. Вот это такое сделали с людьми.